هو مع الهوى، طيف تعالي. وأن علي نشأة الغفران، وأنه هو أحنى وأقدر، وأنه الله الله الله الله الله تاريك <تصفيق> وطمينين <تصفيق> <تصفيق> هذا من النذر المهدى هذا نذير هذا نذير الله اكبر تعليم شغال شغال ما بقول شغال شغال. ما في يوم من النذر الودا يا ابني يا ابني يا ابني ألفت الغارقة. الله أكبر. ليس لها.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 ولكن الله حبيبي تعجبون الله سلام الله الله الله الله هذه ليلة كده كده القراءة <سؤال> تستمر اللي جاي بعد سنين <سؤال> كمان يا شيخ افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون باء <تصفيق> الى الله أكبر باسم ما يا يبقى يبقى من أيوة الله الله الله, الله. إن يروا آية ويكون سفرا مستنبا وكتبوا واتبعوا أنواعها وكل أمر مستقدم وكل بلاش خدك يا حماد بلاش خدك حكيمة في الله أكبر <spoken> <mother>